Velkommen som mooc på Høgskolen i Østfold. Det å være nettstudent det skiller seg ut fra å være vanlig campusstudent. student. Vanligvis du er student på campus så har du en timeplan å forholde deg til. Det har du ikke på nettbaserte studier. Her hos oss så er alt 100 prosent nettbasert og fleksibelt, men det gir også noen utfordringer nemlig at det er veldig lett å utsette ting. Altså utsetter til morgen, utsetter til helgen, utsetter til neste uke og så videre, og etter hvert så du kommer så langt etter at du kanske faller av studie. Så min klare anbefaling til dig er at nå i starten av studiet så lager du dig en plan for når du har tenkt å studere dette studiet. Normert tid på 15 studiepoeng på Høyskolen Østfold, det er 20 timer per uke. Og da er det nok mange som sier 20 timer per uke, og det var mye. Eh, gjennomsnittet vårt studerer riktig nok ikke så mye. Gjennomsnittet vårt på denne type studier studerer typen 8-10 timer i uka. Så nå vil jeg at du finner fram en kalender, og så setter du av tid på døgnet til vilken dag til vilken tid har du tänkt å studere i dette studiet. Og jeg anbefaler deg å hvertfall ha studieøkter på to til tre timer når du først setter i gang. Så sett opp en kalender. Plasser nå minst åtte timer eller det antal timer som du tror du ska studere in på den ukeskalenderen og kopier den gjerne ut over alle ukene i semesteret, slik at du setter opp mentalt for deg når på uka du har tenkt å studere.